Dneska točíme sly po Máme tady speciálního hosta, Zusku. Ahoj. Takže já bych chtěla, aby ten můj slice byl fialový, měl v sobě hodně pěny, oči a količky. pěnový. Já bych chtěla žlutý s očima a s tou pěnou, taky docela hodně. Já bych chtěla oranžový se třpitkami, pěnou na holení, a očima. Takže, máme zde ještě a můžeme jít na to. Uděláme jsme. tři 2, 1. Ale potřebuji lepědlo. Počkej, já teďka také potřebuji. A kde je lepědlo? Mám ho v ruce, Nemám <laughs> listku. Tak já si tam dám zatím něco Počkej tam je ležíce. Já si tam dám tady to. Počkej. jakou barvu. Jde chce celo, já. já. A kde jsi? Díky. Kde je Jde, je zavřený. Podívej, je šampón. to je. Ozor. tam dávám ty barvy? A, ah, já tam mám lápce. Trošku, nevím. A proč se tam dává šampon? Že to jo. Kajo, chceš lepidlo? Jo. Kdo chce šampon, tak je šampon Dobrý, kdo mám položit šampon. Kávů, Když tam mám, mám lepidlo, co tam mám dát teď? Mm, oči, co chceš? Oči chceš tohle. to <laughs> je? jsem to no, je dobrý. Třeba tady to, co to je? A to je no, jak už co co je Cože? Takhle to nezní jako pěna. Tak gel víš, to se potom zamíchá. Já se toho pěna. Mm, mm. Co tam mám dát dál? dál? Um, co chceš? Co vám chceš dát? Pěnu. Tak Elo, podej nám pěnu. Kde je? Tám je pěna? Jo. <laughs> okay. Bečka, já mám, mám to, zpěna. co? A, ah, to je celé. No, já teď? Máme teče to? Máme Aha, ono. Co teď? Pěnový kolečka, jo, co? asi. Jo, teď. To fakt teď, já to sám. Já tam chci pěnový količky. To tě podám. Počkej, no, já je nejdu, musím Já to mám praště. Já je dám. No. Tak. No, co dál? Mám tam lepidlo, oči, kuličky, a tu pěnu. Barvu máš? Barvu. Jo, barvu. Tady to nejde rozdělat, já jsem si musím tak. tak. asi, a kolik tam mám dát barvu? Ne. Ale já jsem to, to... všechno. Aby to nebylo moc barevné. To jsou barové, tady mě se mě to peče. Takže určitě, jestli to zmáčkla. Zmáčkla? No, tak to teče. Tak tu baru si teď nechal. Kde? Kde hoříce nějaká? To je zlumitla... moje. <coughs> Ty mělás na druhé straně. No už to mám zamíchat. Kde hoříce? Už to mám zamíchat. Ale pojď. Pojď jim v městce. Mám v že tam <laughs> chce někdo? Ne. Poděláte mi ještě pěnový količky? Nevím, kde jsou. Eee, počkej. Tak kde jsem? Hm. má pěnový Tady. Količky. Jde tady. Někde nahoře e, já mám, já, mám, fakt, já, mám já v tom nemám tu lžíci, mami. Já v tom <laughs> Takže to. Zmusím, vlastně, jo. Já nevím, jestli může... v tom mám vůbec nějaký Můžeme už míchat? Už mám... už A po zlepu máme míchat? Jo. To je vám už si to nejštý těnej. Já nevím, kolik tam mám všeho. Já vůbec nic nevím. <laughs> <laughs> Bohužel. Myslíš, že já, jo? Já vím jenom o tom, že jsem tam čtrkala oči a ty kuličky. Já jsem tam nebož, že jsem tam hodně pěla. Já nevím, že se to má vůbec tu barvu. Já myslím, že jsi tam dávala. No, já jsem tam dávala, ale... Říkala, že máš barvu. Nešlej. Nemuděme si tu škrabušku na to, sundat? Asi jo, asi si ji už sundáme. Můžem? Mám ji sundat? Tři, dva, jedna, teď. Jo, fialový sliz. Jo, to je. Je váš žlutý? Jo. Ty máš taky fialové. Jo. Ale já mám fialovou Sabana. Co oh. <laughs> Já jsem hledala barvy a... Kolik toho má? Já mám tak malý. Měl si srandu. Je, to je všechno asi ta pěna. Já mám tak malé ško. O, oh. oh. Oh, oh tak dáme... to je hyský. Takže Teďka do toho asi začneme Dávala jsem do toho vůbec nějakou pěnu. Počkej, dělal jsem do toho lepidlo. lepědlo. No jo, ale jakože ona v tom žádná pěna, není nebo. No. No, jsem do toho to... lepidlo. OK, jo. Jo, ty to, to máš lepidlo. Takže... To je spíš pěna, do toho, Asi do toho dáme borac, tečka. To je strašné. <laughs> máš žlutou. Jo! Tak dáme do toho borax teďka. Počkej, Kale, co si říká, že chtějí zaslez? Já jsem chtěla, já nevím. Chtěla si Jo, já nevím už. Jen troši lili. Tak mi to tam radši nelej, já to přelej. Tak mi to tam nedaj zamíchat. Elo, dej tam fakt jenom pár kapiček. Jo? Pár kapiček. Takže tam byly asi všechno. Ale jak, jsem si tu barvu dávala k sobě, protože má Ela tak už Ne. Tak jestli tam tu barvu nevrátil? Já jsem to hledala. Nevrátila jsem tam tu barvu? Počkej, nebo fakt jsem si ji dávala Počkej, počkej, hele. Ela u sebe. tam vracela. Protože já jsem hledala barvy, tak jestli jsem ji nevzala od tebe. Jo. Já jsem hrozně moc hledala tu barvy. A teď už si tam nic přidat nemůžeš, co? No. Jo, no tak to zadělej. No, mně se to vůbec nečvazí sláně. Podle mě tam nemám lepidlo, to všechno. Podle mě jsem tam nedělala lepidlo prostě. Děla. Já jsem tam hodně má hodný pěny, jak jo? Já jsem tam dá moc tý pědy. Ale máš takový na růžovělej skvíš. Ale jak si tam užijdej ještě ten borát. No já? Mně se to, to... Co to je? Já, já jsem ti to tam dala asi. Musíš hodně míchat na prvo. Já to mám nějaký lépevý. Koukaj, co to je. Většinou si nevíš. Ale koukaj, co to je. No musíš míchat. já. bych to, no, to, no, to tak děla. No, Daj Takže... Zuzka upráv. To je dobrý. Koukej se na můj. jo. to množní pěny máš dobým. To Já jsem říkala, že si tam... Tak mi mě to teďka dobýcháme a pak se vám ozvám. Takže slzy dopadly nějak takhle. No a zeptáme se první Zuzky, co bych na něm změnila, protože by si dělala se spokojí sama. No, asi bych tam dala teda mít těch a nebo spíš ne ty velký. Ale, a moc se teda nenatahuje, ale jinak se mi teda fakt hodně líbí. A jak bys zhodnotila? No, jako chtěl, chtěla jsem tam mít žlutou barvu a to se mi povedlo, takže asi 8 10 Tak Elo, ty? Uh, mě se slíbí. jen kdyby v tom nebyly ty oči. A příště asi by víc lepidla a méně trochu té pěny. Ale jinak bych tam fakt nedávala ty oči a jinak hodno ho asi... Barvu mám, kterou jsem chtěla, količky tam taky mám, tak... Asi... 60. No, takže já svým slizku asi tak... Osm a z deseti, protože se na, natahuje, praská, um, akorát bych do něj nedávala velký oči, dala bych do něj spíš ty malinký um, a už nevím sice, jak jsem chtěla barvu, no, ale ano, tak, no. tady ta se mi líbila, no a asi tak, no. A ještě na tady tom slizu se mi líbí, že on se celkem natahuje a douží dělat bubliny, někdy, když se povede. Tak jo, tak ahoj. Papa. Papa. Ja, ahoj. Papa. Tak ahoj.